Begebox Creative Learning Probes and Sayings Прислів'я та приказки East or west, home is best. Nature will have its course. Remember repetition. East or west, схід чи захід. Home, the Home is best. Домивка є найкраща. East of West, home is best. гарно обдуманий will have its curls. Native. and saying. Тут наведено український еквівалент прислів'їв, а не дослівний переклад.